بسم الله. بسم الله الملك الديان. الرحيم الرحمن. الذي خلق الانسان والاكوان. وجعل الشمس والقمر بحسبان. والصلاه والسلام على النبي العدنان. سيدنا محمد خير الانام اعظم مخلوق في عصور الزمان اكمل مولود في بني الانسان اوفى الانبياء رساله واسهلهم شريعه ومقاله واعظم الخلق هيبه وجلاله واشدهم باسا وبساله واحسنهم طينا واكثرهم طمانينه واتقاهم سيره واصفاهم سريره وافصحهم لسانا وأوضحهم بيانا بعثه الله بالآيات البينات وصدقه بالمعجزات الباهرات فبكى بين يديه الجمل واهتز تحت قدميه الجبل وشهد الضب له برسالة وسلمت عليه الغزالة وناصرته ملائكة السماء وأيده الريح والهواء وتفجر من بين يديه الماء وشرف بالمعراج والإسراء وزاد عنه العنكبوت والحمامة وأظلته بظلها الغمامة وسعى إليه الشجر ولان لقدمه الحجر وسبح في كفه المضر وانشق القمر له انشقاقا وحن الجزع له اشتياقا وخر له الأسد خوفا وإشفاقا محمدٌ أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد خبيت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم آيات حق من الرحمن قديمة صفة الموصوف بالقنم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن الميعاد وعن عاد وعن إرم نور وبرهان وقرآن يتلى بالخير قد أمر وعن الشر نهانا فصلتنا سلاما على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا محمد خير مولود صلاه وسلاما دائما ابدا عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله اخوه الايمان ما اطيب ان نستهل هذه الليله بخير الكلام مع ضر الكلمه وطيبه مع القران الكريم قران محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت الله بما هو شفاء ورحمه للمؤمنين آيات بينات يتلوها علينا ذلك العلم القرآني المجيد الذي قال في حقه الشيخ الشعروي إنه قارئ جمع بين القديم والحديث فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة طناخ مركز المنصورة تلفون المنزل زر وخمسين واحد وعشرين طناخ تلفون المحمول تفضلوا 12 34 70 754 مع القرآن والضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد خشي <تصفيق> الرحمن أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من إن في mm السماوات والارض بينهما في سته ايام <تصفيق> ولقد خلقنا السماوات سماوات وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد <تحرك> لكل أواب أفير من خشي الرحمن بالغيب من خشي